Det som har varit jobbigt är nog att eh, jag ser inte sjuk ut. Det känns som att man inte blir trodd på. Jag fick min diagnos 2016. Allting urartade för mig mer eller mindre. Synen försvann, jag fick jätteont i hela kroppen och eh, ljus och ljudkänslig och huvudvärk. Hela, hela världen rasade mer eller mindre. En situation som har blivit väldigt svår för mig är att gå upp för backar, trappor. Riva ost kan jag inte längre. Borsta tänderna, armarna vill inte. Jag försöker att undvika att på framtiden. Det är svårt att vara hoppfull när man inte åker lyfta eltamborster. Liksom. Det finns ingen botemedel än så länge. Om man tittar för bara tio år sedan så var inte bromsmedicinerna lika effektiva och det fanns knappt några. Forskningen går ju framåt och det går vad gör skillnad.